Rusiozko musika tresnen familia oso zabala da. Zabala bezain ugaria. Era askotako aldira, soinu herrigarria dituztenak, divertigarriak, bitxiak, soinu magikoen mundua da. Ah, eta esaten du soinua kolpe, astintze edo marruska bidez sortzen dela. Oh? eh? Horrela. Ez ez da horrela igurtzi beharko beste, hai, honekin, egira, eh? Eta, egin eta itek. Erra zua. Eta hau? Zauria. Eta egira. hau? Hori baizo iu magikoa? Bai, imaginatzen, ze zora jarria izan behar den, guzti hauek, jotzen jakitea. Ja, joine, a ber, a ber, txin txin txin. A, hemen, kasa. Partebi koitza duen musika tresna. Bekaldean duen zoka edo bordoiari esker soinu bikoitza egiten du. Aha, ea? Eh, ah. <tots> <tots> <tots> Emal, tald, tald. Sant. Bomboa. Bomboa. musika tresna. Soinu grabeak egiten ditu. Ton-toma! Hauek dira, ton-toma. Eukiditxakete, partxe bat goian, edo bi. Eta soinu desberdina daukatea, fina zio desberdina. Zer, probatu nahi zuen? <laughs> bueno, dagoeneko batzuk probatu ditugu. Kaxa, bomboa, Bye. txindatak, trianguloa... Ba, hoz, ondo hori da gauzak gauzak probatu behar dira, instrumentuak, soniudez berdinak, eta gero haien artean, melodiak eta erritmoak egin. Hori da musikaren gauza polita. Mm -hmm. Etan tinbalak timbalak dauzkago. Esa gutu nahi dituzuek? Jakinak! Ba, senyor. Hau egin timbalak dira? Eh, lapiko ahi mirudit, eh? Bai, itxura hori daukate, baina ez, timbalak dira. Gaitu. Hemen gainean badaukate partxe bat eta bean daukate esfera erdiko erresonantzia kasa handi bat eta horrek egiten duena da soinua gorantza igo eta gauza garrantzitsu ba daukate, tinbalak afinatu egiten dira afinatu bai hemen bean badaukate pedal batzuk eta pedalarekin egiten duguna da tinbala afinatu soinuak aldatu beitu eta hau zer abiltzen da jotzeko! Vale. <totipasen> <tipasen> hori da mazekin egiten duguna da tinbalajo eta soinu desberdinak ateratzen ditugu baina soinu egokiena da hemen eskinatzoan hor da soinu hoberena ateratzen dugun tokia Eta hau, vibrafonoa da eta hau lira. Eta hauek ere soinuarekin badaukate desberdintasunak. Adibidez, horrela jotzen badut soinu laburra da, baina pedala sapalduaz soinu luzea lortzen dugu. Ui, lagu. <laughs> Kampaña denu ja du. Bai. Kampaña soinua, orduan Kampainoa izango da. <tos> Silofonoa da, egurrezkoa instrumentua. Silo esan nahi du, egurra eta fono, soñua. Eta da, silofonoa, eta egiten ditu, soñu laburtzua. Ah, probatu. Okay, ah, eta hemen, marim badaukagu. Egurrezkoa ere da, oso handia da, silofonoa, baina askoza handiagoa, eta egiten duena da, E, soinu, grabeagoak dauzka eta registro handiagoa dauka. Mm. Probatu. <tiparate> eta baita beste aukera bat dauka eta kausa oso interesgarria da, esku bakoitzean bi baketeekin joa daiteke. Piskat liosoa da, baina posible da. Baquita. Percusia ikasiko dut.